I لحظه إيه ودقيقه كل احلامنا الرايقه ويا بسنتنا البريئه إيه واللي كان منا افتراض رايق نسيب لحظه ودقيقه إيه مستحيل قليله